Nyt on viikonloppukurssi alkamassa täällä Valkeakoskiopistolla. Ja on todella pimeää niin kuin marraskuussa yleensä on. Enkä minä millään taido löytää kyllä nyt luokkaani. Mutta hetkinen, kukas täällä onkaan? Oi, toimistokoiramme Ingo. Hän on sentään hyvin heijastettu. Ja hän varmasti opastaa minut tämän liiminsä kanssa oikeaan paikkaan. Eikö niin Ingo? Mennään. Meidän kaikkien tulisi olla heijastettu tällä tavalla hyvin näin marraskuussa, niin kuin tämä meidän toimistokoiramme Ingo. Mennään, tule!